نبی پاک کا شک صدر, جو ہے, یہ ہوا ہے. اللہ چار بار نبی پاک کی طیبہ میں ہوا, پہلی بار کب ہوا؟ یہ باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. جب نبی پاک کا سال کے بالکل کہ بچپن میں عموماً بچے کھیل کود کی طرف جاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلاط والسلام کا تو بحث کا مقصد ہی کچھ اور تھا کھیل کود کی طرف دل مائل نہ ہو قلب مصطفیٰ علیہ السلاط والسلام پر انواروں تجلیات کی بارش کی گئی سبحان اللہ دس سال کی عمر میں عموماً بلاغت بلوغت جو ہے ایڈلٹ ہونے لگ جاتا ہے انسان تو پھر بساوس پھر نفسانی خیالات عموماً آتے ہیں اگر یہ تو رب کے محبوب تھے مزید کلب انور پر انوار کی بارش ہوئی اس ایج میں اور پھر قرآن پاک کے نزول کا وقت آیا غارے پہلی وہی اترنی تھی اس کا ایک بوجھ تھا اس کا ایک وزن تھا ویٹ تھا پھر کلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کے صدر کیا گیا ہاٹ کی جو ہے اس میں مزید انوار و تجلیات کی بارش کی گئی اور چوتھی بار جب میراج کی رات پارے آکا علی سلاۃسلام نے سفر کرنا تھا تب یہ جو ہے نبی پاک علی سلاۃسلام کا شک کے صدر ہوا اور سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیا کمال شخصیت پیارے آقا کا کوئی کمال ہو کلم رضا خاموش نہیں رہتا کیا خوب لکھتے ہیں یعنی یہ کے صدر سے بھی اپنے لیے التجا پیش کر رہے ہیں لکھتے آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے آکا کے کلب میں کوئی میل نہ تھا یہ کبھی کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے یوں سمجھے کہ انوارو تجلیات کی مزید بارش کرنی تھی مگر ہمارے دل تو میلے ہیں نا ارض کرتے آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا خدا دل نہیں کرتا